نتیجه این فلسفه پیدایش این همین عشق تاریخیه که هم داستانش به این صورت بود که هیچ تصور نمی‌کردم که یک روز این کار مثلا پس کن در, در, در اختیار معلوم قرار بگیره در ایران بره و یک درستانی از جوانهای ایران هم حتی حفظ می کنند این, این چیزایی در... که باید یه می گیدم یه دور برطوری خلاصه می اونجایی که شما میگین که شما این کار رو کرده اون کار رو کرده اون کار رو کرده، اینا حتی یه روزم اینو رو آبسوندم برات شما همونه همونه قصه همونه قسط همونه قسط با گنجو اشک در به کوروش گفت کوروش شاه شاهان شاه بزرگ ملک ایران وطن را چون تو ما غمخوار هستیم به خواب سود ما بیدار بس همه اینا رو همه شعرا همه نویسندگان در این که جوزش این جمله شاه رو به حتی مسخره‌جی و جوک گرفتن شاید تنها کسی که در این ارتبال با جدیت و با قدرت مواجه شو. شاید من ادعا میکنم. برای اینکه وقتی که شاه گفت بخواب آسود ما بیدار هستیم رو من معتقدم که اون زمانی که گفت نه به انوان طرف داره ولی شاه. باور داشت به قدرت خودش و سیستمی که وجود داشت و وضعی که وجود داشت که این امکان هست که کروش بخوابه و ایشون بیدار بمونه. برای خب شرایط دنیا و توتیه ها و اینها شد که این ا کورش گفت کوروش شاه شاهان جهان شاه بزرگ ملک ایران وطن را چون تو ما غمخوار هستیم به خواب ما بیدار هستید تو بشنیدی سخن کوروش به پا خواست نظر افکند آنی بر چپ و راست که بیند لحظه‌ای حال وطن چیست ببیند آن یل صاحب سخن کیست کی؟ به پشت شاه امیران کله به گردا گرد قبرش گوش تا گوش چو دید برق جامعهاشان مزین دید روگ شانه هاشان هزاران تاج و یک دنیا ستاره نماندش حاجت هیچ استخاره به کنجی البته به اصول شما که این کار و کارهای بعد شیشت کار دیگه فیلم شد ویدیو شد دیویدی شد ارزی در هر بیتش فیلمش آمد و داکومنتریش شما برمون در کدا سی را؟ که بدویشون که م... بعد برسن و سر؟ نه م... میدونم تو کامپیستر داره میدونم داره میدونم خب برقیه ای داده چکو دشتید برق جامعهاشان مزین دید روی شانه هاشان هزاران تاج و یک دنیا ستاره نموندش حاجت هیچ استخاره به کنجی شاه ایران را صدا کرد؟ به زیر اش ایران را دعا کرد به وی فرمود کورش با تب و تاب مبادا لحظه ای چشمد ربت خواب به یک دم میزند دشمن شبیخون به آنی میشود کارون پر از خون نزاران گرگ درندان تیز اینجاست که هسکندر گهی چنگیز اینجاست زمانی دوست بر تن میزند نیش بسا گرگ است اندر جامعه میش زندرز و نصیحت شه براه شفت نظر افکان بر کوروش به وی گفت که ما خود آریا و مهر وجودیم به گیتی که ب... ب... ب... ب... ب... ب... ب... ب... ما خود آریا مهر وجودیم به این دوتا که من دادید من رو یه مقداری زیگزار برای داریم که ما خود آریا مهر وجودیم حالا به هر حال چیز بود و نبودیم به هر برزن دو مأمور معمور داریم به هر بزن 200 معمور داریم به همه از نوکران سفله پرنان همه از چاکران نمیدونم خنان خفت و در خواب گران بود ببخش ناقص بود ولی از خواب خود دل ناگران بود که ناگه باد و طوفانی به پا خواست شعار مرگ برشاو هست چبو راست همون جان برکفان سخت صف پیمان همانا نوکران صفه پرنان به فریادی رسا از کوچه و بام که شاهنشاه باید گرده دام. تو سید ناگهان افتاده در دام به ملت داد شاهنشاه پیغام که خشمت را به چشم خیش دیدیم صدای انقلابت را شنیدیم منان شاه پشیمان منونم که از این پس خدمت آر رسولم. از این پس طبق قانون اساسی ندارم کار با کار سیاسی به غیر از سلطنت کاری ندارم به جز کاخی و درباری ندارم در میخانه ها بازور بستن دوست پیمانه چون پیمان شکستن مسلمان میشوند یک بار از دم وزیر و شیخ و شاق و صدر ازم آفر بیادم هست من بیش بیش و بیکم بیانات نخستین صدر ازم که بعد از انقلاب آن سر کار چون بود لا کردار گفتار که ای همیهن خوب و گرامی اگرچه هم شریفم هم, هم امامی و پنداری که من همبار خیشم نه من آن جعفر سی روز پیشم که من خود پاقی از انقلابم موافقتر زرکست با هجابم مرا این انقلاب از بی خبز کرد غلط کرد هر کسی تاریخ خبز کرد شهنشاهی کجا تاریخ دارد؟ بلی این کارها توبیخ دارد. <متصفيق> پس از آن هم شریف و هم امامی به دولت میرسد مردی نظامی همون که نامده ناکام میرفت همه شب روی پشت بام میرفت که ملت گفتش این جا جا ندارد نوار آنچنانی پا ندارد همون که گفت این حرفا دروغ است کجای یه شب و شروغ است؟ بطن آرام و در امن و امان است هنو زیران گلستان جهان است. چو بر آنچنان آگاه داریم؟ چو بر آنچنان آگاه داریم؟ حالا پرانی مثل شاهنشاف داریم؟ کجا بر ما زند دشمن شبیخون؟ کدامین رود میگردد پر از خون؟ زرتش غلام جان نسار است به فرمان متاه شهریار است. حالا و آدم می‌کنشد و حالا درم می‌کنند آرام اعمال است. رسید این خیمه به جایی که آمد نوبت ملدیگراهی بلی ملدت همه ملدیگراهی ولی بلی هر گز بر این مسند نفاید. ز دریا مرغ طوفان پرکشان شد. نگهدار درف شکاویان شد. به روز اول کار بزارد صدارت چنان میداد بر ملدت بشارد که ای هم که من, آز... که من ایرانی آزادکیشم همون خان لرد سی سال پیشم ز طوفان ترسی و بیمی ندارم به کس تکریم و تعریمی ندارم نه آن که نه آن بیدم که با بادی بلرزد نه آن طفلم که از دادی بترسد مرا ایران به دنیا قبلگاه هست به ایرانم فقط قانون پراه است مرا پیری نباشد جز مصدق که از درد وطن کرد آقابت در. صداقت در مرا ترسیز کس جز از خدا نیست به تصویح حوز نهدین و عبا نیست. صداقت در نهادش را نشان داد به حرفش مند و آن ایده جان داد. چو شاه از میهنش میرفت بیرون به چشمش عشق بود و در دلش خوند. همون را کوف سفر آغاز میشد، در گیتی به روگش باز میشد، هزاران مرد و زن در انتظارش امیران و وزیران در کنارش در استقبال آن فرخنده شوکت کرد هزاران تاج و صدها تا نصرت به شاه کس در پا نمیکرد، کسی آغوش بر وی وا نمی کرد. بله کسی آغوش بابه بر وی با هر آسان مهره از هر طرف کیش تو گویی زیر لب می باخیش. با خیش چه آسان رشته ها از هم هستن نمک فردن نمکدان را شکستن ولی سلطان مات دلشکسته شکسته ناتوان بال بسته پریشان اندران آشفت ایام فرو افتاد بر بام اموسام همان افکند آتش را بخرمن، رفیقه، نارفیقه پشت پاسن. پس از چندی که آنجامان م... از چندی که آنجامان پیامی آمدش از روی کارتر که با ایلان کمانکان کار داریم گروگان دستشان بسیار داریم چون نبت پیش ما دیگر تو را جای به بام دوستی دیگر فرو دار برو، باز هم در آسمان پر اینجا وقتی میرسیم تو فیلم که که گذشنبوش مثلا حاقه شاهین شاهید داریم میره بدا. داری نشون رو. با. باز هم در آسمان پر میکشید. خسته گاهی بر زمین سر میکشید. بله. با. باز هم در آسمان پر میکشید. خسته گاهی بر زمین سر میکشید. تا ببیند گل کجا خوش رنگ و بوست. کی نشیند عاقبت بر خاک دوست. دمامودم میرسد از آسمانش. پیام از افسر پروازبانش که شه بیمار و بس آشفته حال است در این پرواز شاهین خسته بال است همون شاهین که بر بالش نشان داشت به سر تاج سر شاهن شهان داشت همون شاهین که تا پرواز میکرد به مرغان دیگر صد ناز میکرد و پنداری که این شاهین همانه است یکی مرغ ضعیف جان است به با آسمان در اوج افلاک به سکن آمدان شهر با دلی چاک به تاریکی یکی تیری رها کرد رفیقش شاه اردن را صدا کرد نها. که یار وفادار مسلمان فقط یک شب ترا هستی مهمان به پاسخ گفت او با مهربانی که یار و رفیق جافدانی تو خود دانی که من اسمن رئیسم ولی رسما غلام انگلیس آه. به مهر دوست دل آکنده هستم ولی از روی تو شرمنده هستم سبام آسمان از این کشاکش خبر بردن بر شاه مراکش که شهرها حال و روزش آنچنان است نه جاکش در زمین نه آسمان است. تو بشتید این سخن سلطان برای شد به فریادی رسا بر خادمان گفت همون یک شب که این جامان بس نیست بگوییدش که در خانه کس نیست در این بلبا در این دار مکافات پیامی میرسد از سوی سادات ندارم ترسی از تهدید کارتر ندارم وحشتی از مکر تاکر بیا ای دوست خاک من سراویت. قدم بگذار چشمم زیر پاید گر گرچنین کردیم کردیم به روز غم اگر کردیم می تا پیام از جانب انبر گرفت باز مرغ خسته باورشت پر گرفت، باز شاهین مست در پرواز شد، باز هم قرق قرور و ناز شد. آقابت با صد سلام و صد درود آمدند در خاکمان کشور فروت. بیمان بیمار و بد بود، سخت از این ماجرا بدحال بود، گاه تنها بود و گه بالا سرش دست انور بود و گاهی همسرش. زان خدایان آریا و مهر وجود استخانی بیشتر بر تن نبود میپکند از خشم گه آن پادشاه خسته بر آینه عبرت نگاه سخت میخوردید که این تصویر چیست؟ این عقاب ناتوان پیر کیست شوله را میدید بر بال و پرش اشک را در دیده ناباورش وارث شاهان و تاریخ کنند این چنین میگفت گه با خود سخن پاچار دارم از ایران خبر پیشمرگانت که میدادند سر زندباد و زندباد و باد، شاه ایران تا ابد پاینده باد بودشان فریاد هر شام و پگاه زندباد و نعره جاویدشاه جا در خیابانها چه بلوا کردن چوبه دارت مهیا کردن کرده صد بر خاک میهن پای ما کس نبیند سر بتن فردا ما خیلی مبم ها و آن تکریم کو پیش پای ما سر تعظیم کو مرگ با تعظیم بر آن سو شد شاه ایران را خوش آمد آمدو شد همونجا دیده از دنیا فرو است شبی در مصر بر تاریخ پیو است چه در قربت نیارو هم نباداشت به تابوتش نشانی آشنا داشت نشانی از درفش کافیانی به پرچم شیر و خرشیده. کیانی؟ همون شب روح شهر از بیت جدا شد چو تیری از کمان تن رها شد شبانگاهان روان شد سوگ مرغاب همون جایی که کلوش بود در خواب برفت آنجا که دیدارش کند باز ز خواب ناز بیدارش کند باز به او گوید که از خواب گران خیز برای میهن باز برخیز بسات پاسداران بس مهیاست برای خفتری نک نوبت ماست بیابان تا بیابان جستجو جو کرد سراسر ها را زیر و رو کرد نبود از قبر شاهنشه نشانی نه از تاج و نه از تخت کیانه بلی, بلی تاریخ بس تکرار دارد گهی خواب و گهی بیدار دارد زمانی نوبت است و گه این گهی زین پشت و گاهی پشت برزین زمانی این چنین گه آنچنان است بسی شهر مات شطرنج زمان است ندیدم هیچ شاهی را که بازی به پایان برده با گردن فراسی خوشانکو من در این بازی نوازد به هیچ رو این دنیا ننازد از آن صحرا هنوزم گاه بیگاه تنین بانگ کورش کورش شاه صدایی با نسیم شب هماغوش هنوزم میرسد گهگاه بر گوش و تن راه چون تو ما غمخار هستیم بخواب آسوده ما بیدار. بیدار. <تصفيق> بله، داستان ایناست که تاریخی دیگه. نه. انگار که به بعد ادامه پیدا یعنی باز پرواز خمینو بود که آمد و آنچه که انجام شد. حتی در قسمت دوم که آقای گولپایگانی نمی‌دونه، آقای توش تو شعرمن حضور داره. خودش حالم نمی‌دونه. بعد میگن که بوجا، شما در قسمت دوم اسمتون حضور داره در شعر بنده. های گروه باید. امیدوستی حالا. با اون داره. تو نیست. نه اون شاید داره. من شاید نه.